Ось ця частина нової розмітки під велосмугу викликала питання. Координатор ініціативної групи «Велорух Миколаїв» Руслан Крєтов бачив її особисто. Говорить, виникли непорозуміння через відсутність будь-яких пояснень від комунальних служб. «Ця лінія, яка сплошна йде біля від бордюру до цієї лінії 50 см, це, як нам пояснили і в КСМЕП також, це, так позначається кінець полоси руху. За новими ДСТУ і ДБН порозмітці, це просто осіва лінія, за яку не можна заїжджати. Рух велосипедистів і громадського транспорту буде здійснюватися по цій так званій автобусній полосі. Роз'яснення ситуації з новою розміткою відбулося на робочій зустрічі представників велоруху департаменту житлово-комунального господарства та підрядника з першим заступником міського голови Віталієм Луковим. Над розміткою працюватиме комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. Вся велосмуга пролягатиме від вулиці. Велика морська до набережної для безпеки велосипедистів ділянку у пішохідній зоні проєкту пофарбують у білий колір. На проїжджій частині та перехрестях червоний. Проєкт погоди двадцять ...цього липня цього року. Наразі досі тривають обговорення та внесення поправок. «Тут буде світлофор, він буде окремою структурою для велосипедистів. Якщо можна, будь ласка, давайте врахуємо пропозицію на 1-2 секунди... ...раніше для світлофор включався, щоб це не запутувало. Організація спільного руху велосипедного транспорту у полосі Громадського допустима, якщо ширина всієї смуги складає 3,5-4 метри. Тоді на велодоріжку виділяється 1,5 метри, говорить речник патрульної поліції Віталій Душко. Проєкт від департаменту житлово-комунального господарства отримували У «Вправою дорожнього руху були зміни і там сказано, що велосипедисти можуть рухатися по полосам Громадського транспорту. Розмітку для велосмуги на ділянці від Садової до Соборної планують виколоти вже до кінця 2021 року, говорить у департаменті житлово-комунального господарства. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.